بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء سنتكلم اليوم عن أهمية الصبار وأهمية زراعته في البيوت فإن الصبار أهمية عند الحيوانات والإنسان فالحيوانات الصغيرة والحشرات والطيور تتغذى بسيقان وازهار الصبار كما تبني كثير من الطيور اعشاشها داخل سيقان الصبار ايضا وتعيش انواع معينه من الطيور مثل طائر النقار الخشب داخل الانواع الكبيره منه وقد تختبئ الطيور والحيوانات عن الأعداء داخل سيقانه وتعد نباتات الصبار أيضا مصدرا لغذاء الإنسان ويمكن قلي وأكل سيقان التين الشوكي بعد قشط الأشواك كما أن بعض الناس يأكلون ثمرة-يأكلون ثمرة الصبار ويقومون بطحن البذور حتى تتحول الى نوع من الدقيق لصناعه الحلوى وبعض نباتات الصبار لها اهميه في انتاج صبغه حمراء للاغذيه ويمكن استخدام بعض الصبار كماده خشب خام ومن الصبار نوع يسمى بالألوفيرا ولهذا النوع من الصبار أهمية كبيرة لا يعرفها الكثيرون, لا يعرفها الكثيرون وتعود أهمية الألوفيرا إلى فوائده العلاجية المتعددة فضلا عن دوره الفعال في الحصول على بشرة ناعمة ونظرة كما يستخدم الصبار في الطب التقليدي لعلاج ألم المغص والإمساك والالتهابات بشكل عام بالإضافة إلى تطبيب الجروح أيضا وحتى الآن يعد الصبار واحدا من بين عدد قليل من النباتات التي لا تزال تستخدم في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية أيضا ومن فوائده الطبية التئام الجروح كثيرا ما تحدثت الموسوعات الطبية القديمة عن استخدام الصبار الألوفيرة لتهدئة الحروق وتعزيز شفاء الجروح وهو أكده مؤخرا الكثير من الدراسات الحديثة إذ تبين أن الصبارة يسرع التئام الجروح ويعزز نمو خلايا جديدة كما يحتوي الصبار على عنصر مضاد للجراثيم، وأظهر تقرير صدر مؤخرا أن استخدام الصبار بعد تدخل جراحي يساعد على التئام الجروح أسرع. الهضم يتميز الصبار بأنه يحتوي على عدد كبير من الأحماض الأمينية والأنزيمات والمعادن والفيتامينات المشابهة في تكوينها لتلك الموجودة في جسم الإنسان أكثر من أي نبتة أخرى هذه المواد تعزز قدرة الصبار على تخليص الأمعاء من فضلات الطعام فمن يعاني من مشاكل الإمساك ينصحه خبراء الصحه بتناول عصير الصبار بشكل منتظم كما ان تناول الصبار يقلل من اعراض التهاب القولون والمعده وكذلك التهاب المفاصل فانه يحفز جهاز المناعه لانه مضاد قوي للالتهاب وقادر على تسكين الآلام فالتهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض المزمنة وعند الإصابة به يقوم جهاز المناعة بمهاجمة المفاصل مما يؤدي إلى تصلبها وتورمها وحدوث آلام شديدة، ولعلاج هذه الآلام غالباً ما تستخدم حقن الكورتيزون والأدوية المضادة للالتهابات غير السيترودية. التي, يمكن التقليل من أعراض... التي يمكنها التقليل من أعراض الالتهاب ولكن لا يمكنها إصلاح الأنسجة التالفة فضلا عن آثارها الجانبية بينما يتميز الصبار بقدرته الفعالة على تجديد الخلايا مما يجعلها علاجا رائعا لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل المؤلم، ويمكن تناول الصبار على شكل كبسولات أو أدهنة موضوعية، كما أنه يقوم بعلاج السرطان، في كل عام يموت أكثر من 12 مليون بسبب السرطان. لكن دراسة جديدة أجريت على الفئران أكدت أن مزيج من العسل والصبار يساعد كثيرا على الوقاية من السرطان فالصبار يحتوي على مواد سكرية يمكن أن تقلل من كتلة التورم بينما يحاول العسل دون نمو الخلايا السرطانية كما أكدت دراسة إيطالية حديثة أن استخدام الصبار أثناء العلاج الكيميائي لمرضى السرطان أكثر فاعلية من العلاج الكيميائي بمفرده فهو يحسن نوعية الحياة لدى المريض وآثاره الجانبية أقل وكذلك يستخدم الصبار لتقوية جهاز المناعة فقد يعاني الكثيرون من مشكلة جهاز المناعة المجهد ويعود ذلك إلى أسلوب التغذية غير الصحي فضلا عن ضغوطات الحياة وهو ما يؤثر سلبا على جهاز المناعة لكن السكريات الموجودة في عصير الألوفيرا تحفز خلايا الدم البيضاء وتحسن آدائها للقيام بمكافحة الفيروسات كما تحتوي الألوفيرا على مواد مضادة للأكسدة تساعد جهاز المناعة على طرد, على طرد العناصر الحرة هذا وبالله التوفيق وإلى لقاء آخر في معلومة أخرى مفيدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس سلام